Це терапевтичне відділення Тернопільської районної лікарні у Мишковичах. Одним з останніх звідси виїжджає Олег Гладкий. Чоловік розповів, проживав тут майже 4 роки, бо має серцево судинні захворювання і мусить бути під наглядом лікарів. У мене нікого там немає, Ну, сестра є, вона не хоче то весілля, то все вже молоде. Ну, я б їм перестарілих пішов, але тут не бирати, кажуть, вже немає. От нас пішла на борьбу, в я в терапевтичній відділі, мене серце теж. Тут, тут, тут речі на тим, що не можуть мене лічити, чи що. Одна із тих, хто доглядала за пацієнтами – медсестра Марія Комар. Жінка розповіла, пропрацювала тут 40 років. Сьогодні, каже, її останній робочий день. Хто всіх, ми вже привикли до них. Вони так само, та як частинка наша вже. Куди хочемо вже йти. Мені, наприклад, лишилося ріків 8 доб... допрацювати до 60 років. Нема мені перспективи, хто в нас потребує вже старших людей перед пенсійного віку. До закриття у відділенні проживали 17 пацієнтів, розповів завідувач цього відділення Любомир Бріль. Одинадцять із них, за його словами, забрали родичі. Були проблеми, бо не, кожний, не всі хотіли забирати своїх своїх родичів. Не всіх є умови для того їх утримувати в хаті. Але згори пополам ми це питання вирішили, виходу немає. Інші особи великі бірки і розподілили по відділеннях. Одна з пацієнток, яку перевезли до Великобірківської лікарні, 75-річна Ольга Лотоцька. Жінка каже, готується до переїзду у Петриківський гериатричний пансіонат, оскільки немає родичів, які могли б за нею доглядати. Вже здали аналіз крові, на біохімію здали аналіз, аналіз мочі, ще рентген і маски, чи нема ковіду. Ще по документах, знаєте, він подивиться мені, що вибрати свідоцтво по смерті сина. В третій місяць минає, а його ховала служба. І тепер я можу йти на Грушевську вісім забрати свідоцтво. І там подивиться на все. І певно, якщо так, то буду на державу тримання, а як ні, то. 75 25%. Володимир Токарчук теж наразі у Великобірківській лікарні. Чоловік незрячий, каже, немає куди піти, коли його випишуть з лікарні. «Далі поки що не вирішено. Попробую сам писання вирішити. Мені просто потрібно якось на зв'язок вийти. Працюваю Вона ж навіть не знає, що я здає. Чомусь так нікому нічого не казав. Я так звик. Терапевтичне відділення в Мишковичах належало до Тернопільської районної лікарні. Її директор Володимир Лісовський каже, відділення закрили, тому що не мали грошей, щоб його утримувати. За словами чоловіка, пацієнти цього відділення будуть у лікарні до двох тижнів. Ті пацієнти, які відповідають вимогам, не можуть бути оформлені в Петриківський архитерічний інтернат і там проживати. Умови відсутність родичів відсутність опікунів, соціально повністю незахищена людина, тоді держава на неї виділяє кошти, вони там утримуються. Якщо у пацієнта цієї людини є родичі, є опікуни, вони повинні проплачувати за перебування в таких пенсіонатах. Скажемо, Петерківський будинок-інтернат геретричний – це фінансування від 8 до 10 тисяч гривень в місяць на одного Пацієнта. Ми проведемо більш активну роботу з соціальними працівниками той чи іншої громади, звідки де проживав пацієнт, щоб оформити документи на оформлення герметичного відділення. На вулиці ніхто не буде знаходитися». Приміщення терапевтичного відділення на балансі Великобрезовицької громади. За словами голови громади Андрія Галайка, 20 серпня відбулось засідання бюджетної комісії, де обговорили питання про можливість утримання терапевтичного відділення. Ми обговорювали, але можливість, щоб, щоб дати, треба від когось забрати і, і дати туди. Таких вільних коштів немає в громаді. Там залишається бригада швидкої допомоги, там залишається стоматологічний кабінет. Анастасія Чечко, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопільщина.